Na mtazamaji Globo TV it's a lunch time now ah uh, watu wakiwa maeneo tofauti wakiwa anapata chakula ambacho wameza kupata muda wa kukiandaa lakini leo as a Global TV tumeweza kufika katika chuo cha Kilimanjaro ambapo uh, leo tutajifunza tuta kupika chakula kama mmeza kuona ni vitu vingi sana vimeandaliwa hapa lakini issue kubwa tu ni kupata menu ya mchana iliyoshiba niko na chief mwenyewe uh, tutapigana story mbili tatu Kusiana na chakula la hiki cha leo ambacho kinaenda kuandaliwa hapa. watch, habari? Safi habari yako? Safi mzima. Nashukuru Mungu. Unajua mtu akiona hivi paka anachanganyikiwa yani. Hebu tujuje kidogo kwamba tunenda kuandaa chakula gani kwa siku ya leo? Eh, asante sana ndugu mtangazaji. kwamba leo tunaandaa chakula cha cha kindi yani Indian food. Hapa tunatengeneza chicken curry. Mm, chicken kar tika ikiwa accompanied na saffron rice. Sa, maitaji kama unavyoona na hii ni kuku, isha ali, ya kuku iliyoshakwa kwa ajili ya hiyo kuku mwenyewe. Mm -hmm. Alafu tuna, tuna hii ni garlic na ginger olive oil Tusema olive oil tumia kimbo au kuna option ya kuchagua kimoja kati ya hiki ama hiki But na hivi vitu okay. yes. na hivi yote ni raisi tu kupatikana raisi sana ile ya kawaida tu tunapata hapa tuna chicken cubes alafu tuna majoram that times alafu tuna aromati nesto cream anda karipoda pamoja na roiko na chumvi hivi ndivyo tutatumia kwa ajili ya kutengeneza chicken kartika chicken kaltika. oh my kweli ni chakula yaani cha kweli hapa usipokuwa makini na kadondosha ulimi. Vitu vyote hivi vitaenda kutengeneza chakula hicho ambacho tutaenda kukiandaa kwa siku hii ya leo. Ehe, ni chakula kimoja tu? Ah ikisha kwa tayari iko chicken tikka itakuwa served with saffron rice. Saffron rice tutatumia mchele wa basmati. Basmati. Alafu tutatumia peas, njigere, mushroom, yoga, naafu tutaeka na hii safon kara yero kala safon yero ila tutaeka na na na na na na hizi mboga mboga ambazo zote zitatumika kwa ajili ya kutengeneza chakula chetu kwa jumla yake okay, kwa kawaida unapotaka kuandaa chakula uh, unapotaka kuandaa kutengeneza chakula chako vizuri unatakiwa uh, kuandaa vitu vyako hivi ili isikupe shida wakati wa kukipika si ndio yes kwa kawaida kwamba kiotaratibu ya jikoni sababu tunapika kwanza tunachopozingatia kwa muda kuzingatia muda kinga kuzingatia temperature kwa adi, lazima izingatiwe kwa kwamba cha kwanza lazima tufanye mezani plus kwa ki, kwa kabla ya kupika kama ndio kila kitu kwa hiyo kazi ni jikoni tu kwa hiyo cha msingi katika kupika professional lazima kwanza ufanye matayarisho kuchukua ukaika jikoni ukaika jikoni then ukai mafuta ukasahau kumbuka kitunguu uja kata au naeka kitunguu na kanga kwa hiyo plus inakufanya kila kitu naeka katika na na vitu utapika kwa muda na kwa kitakwenda vile standard ambayo mwenyewe unahitaji haya hebu Tuo tu, tu, tu tuongoze sasa tukakipika hiko chakula. Atu ya kwanza tutaanza kuikaanga hii nyama yetu. stay gangay until brown but not back brown golden brown tunatumia ni special ama ukatumia yoyote unatumia yote, unatumia yote. Unatumia yote. Ini kimbo au unaweza ukatumia kama na simu wenza au kama mkosa tayari kawaida tu kolee yote ya kupikia yote. lakini kuna shauri zaidi utumie olive oil au tumie mafuta kwa sababu yana kama hapo neno sasa Na hiyo ndiyo hatua ya kwanza katika kuandaa chicken cultic cultic yesi Nikiweka garlic na ginger haka karoti havichukui ha, kwamba, kwamba ya muda fulani ya muda unaweka ama tu iwe, iwe dark brown inakuwa golden brown okay. Okay. Ha, na kitu hasa unazingatia katika kuandaa chapulahiki wakati wa kukipika kwanza kuzingatia cha msingi kuzingatia kaza, na unaeka, ho -ho. dogo kapi pere kila siku mara moja moja kama hivi tunajifunza kupika kupitia tv bado tunaendelea kulisongesha gurudumu ili lunch ambayo tunaitafuta kupitia hapa yaani ya na sasa ehe kutoa na mchomea kwa kiasi gani sababu sasa na wengi wake sasa kama iwe nyingi sio nyingi basi utaongeza hiyo na mtu anaweza akashangaa kaona vitu vingi akachanganyikiwa kwamba labda anaweza kavikosa. Hapana, vinapatikana tena kwa bei nzuri tu ambayo kila, kila mtanzania anaiweza ku-possess. Haijaliishi kwamba vyuma vimekaza wala nini. Hapana, bana, bana, bana. <laughs> okay. okay. Sasa tunaweka zile nyama zile. tulizi, kwa tumeziandaa kwa mara ya kwanza ndio tunaingia sasa hapa sijuwi tunatengeleza bado tunaita chicken caltica. Yes okay. <laughs> Salty. Um. mdalasini mm -hmm. okay. pamoja na beza, tunogesha tu tunogesha okay. nesto cream Mekanem kidogo now it's ready now chicken tayari kwa tutapika chakula sasa match na iya. Okay. Hiki kula na ugali, Una, na, na ugali. Unakula na ugali, unakula na chochote kile. Wow. E, chochote kile hapo iko fresh kabisa. Kama mboga. Yaani hapo ni tam kweli Sasa tunaenda kuandaa chakula ambacho kita ni chicken curry kama ambavyo wamekwisha kukwambia chief mwenyewe ambaye anatuandalia chakula kutoka katika chuo cha Kilimanjaro Institute. Yes, ni vyakula vingi vitayotendelea kujifunza kupitia hapa, Tutendelea kupika na kupakwa. Cha kufanya wewe usisahau kusubscribe YouTube channel yako ili uendelee kuwatch vipindi vingi ambapo vinafika kupitia hapa. Bado tunaendelea kulisongesha gudumu kwa ajili ya kuandaa ile menu ya mchana. Pengine umekula, pengine ujala na unaweza kuwa unatamani basi leo endelea tukutazama ili endelee kujua namna ya kuandaa chakula kizuri kabisa uh, kupitia katika chuo cha Kilimanjaro okay. sasa na kutengeneza chakula uh, kama nilisema kitakuwa kina company hili Hini, hmm? rice mm. mushroom yoga. Yes. Eh, ndio oh, kwa kwa mfano. jina chakula ndio limebebwa na iye. Lazima iweke, lazima ipatikane maana Unaweza pia ukatumia mchele wa kawaida okay. katika kuandaa kwa sababu unatumia wanasema lakini usipopata mchele ambao wamekuhitajia hapa unaweza pia ukatafuta nyingine ya mchele wetu ambao uh, upo okay. uh, uh, ukatumia na hiyo nini Tumeka ni majani tu ni, ni kwa ajili ya ku kweva hapa sababu kavu Sababu kavu Nzinte za magi wa Global TV moja kwa moja chifu wetu ndio ameshalikamilisha lile pishi ambalo tulikuwa tukisubiri kwa muda kidogo baada ya kumaliza kuandaa mboga ambayo itatumika kulia chakula hiki hapa sasa chakula chetu naona kiko tayari eh naam chakula chetu sasa kipo tayari kama nilivyambia uh, inaitwa hii saffron rice sasa. saffron rice wa taliano wa hindi wanakula sana medisti caribbean tunatumeza ni chakula. Lakini sasa bongo tun -tun tunenda kukitumia chakula hiki. Eh, leo tukabongo natumia hapo bongo. Ni chakula kitamu sana, usimw kweli. Uh, kwa familia, kwa sukuu, kwa siku za weekend, umekaa na familia mkapika chakula kizuri kama hiki basi watoto wanajua kwamba baba au mama wanatupenda sana. maji wa Global TV kama tulivyoanza basi ndivyo Tunavumaliza Na chakula cheto ambacho tulianza kwa kukiandaa kama ambavyo umeona hapo mwanzo kimeshakamilika na hii ni mboga na huu ni bwawa ambao umepikwa mimi kweli ni mswahili na, ni, ni, haya majina kidogo huu ni, ni chakula gani ni ubabwa, lakini uh, kwa huu mchanganyiko tunakihitaji saffron Okay rice na, raisi, na chicken cultica. Okay. Chicken cultica pamoja na saffron imeshakamilika uh, kwa ajili ya matumizi ya chakula uh, cha mchana. Basi ni Kilimanjaro pekee Ndiyo unaweza ukapata mambo kama haya. Yani ukaiva kweli kweli. Hata kama utasoma, ukaenda kupika nyumbani kwako, ukaenda kupika katika motel hotel tofauti. Nowadays kwa kweli watu wameimprove wanataka watu ambao pika vizuri. Unaweza ukawa ni mtoto wa kike lakini kama haujatulia hapa kwenye Chicken kaltika kwa kweli mambo yote anakuwa hayako vizuri. Basi ni kusii tu mtazamaji wa Global TV karibu sana Kilimanjaro Institute Technology and Management kwa ajili ya wewe kuwa imara katika masuala mazima ya upishi lakini katika course nyingine mbalimbali ambazo zinatolewa na Kilimanjaro. Mimi naaitwa Given Mashishanga lakini nyuma ya kamera nilikuwa na mtu mzima uh, Amos Crispin ndo nasababisha kila kitu kinakuwa vizuri kabisa kupitia hapa. Basi mimi nikukaribisha tu nilikwambia nitakuwakilisha na hivi ndivyo ninavyoenda kukuwakilisha kula menyu yetu ambayo imeandaliwa kwa siku hii ya leo. Chief, Asante sana kwa chakula. Okay, nashukuru sana. Eh, labda ni niongeze kidogo kwa kutoa wito okay. kwamba ndogo watazamaji wa Global TV kama mnaviona uh, sisi tunatekeleza sela ile ya vitendo ya mheshimiwa rais wetu John Pombe Magufuli kwamba kwa vile mheshimiwa amekusudia ku deal na watu wa chini kabisa watu wanyonge na sisi tunaona kwamba ni vizuri tukawapa ajira watanzania wenzetu ili waweze kujiajili lengo hasa uh, KTM ni kuwa train kuwapa ujuzi watu wa aina wa, wa, wa, wa, wa mbalimbali wakubwa kwa wadogo hata wale walioolewa kama bado swala kupika ni shida basi tafadhali njoo tu hapa tutakuelekeza hivi tukijua nyumbani nadhani mmewe watatulia tu hawezi kutoka kwenda nyingine wote ni chakula vagalama vaga bei sana ni ni, ni, ni vagalama ambavyo sisi wa Tanzania tunaweza kumudu Ukenda hio ukaenda pale kula ukaenda Indian Indian cuisine utakula hapo taambia utalipa 3500 au utalipa dola 30 dola 40, $40 ina lakini ni chakula ambacho kumbe tuneza kupika kwa gharama ndogo sana kwa ni toe wito tunawakaribisha sana njooni Kilimanjaro kamba mafanikio yako yanaanzia hapo lengo hasa ukaajiliwe au ujiajiri asanteni sana haya chakula ndiyo hicho tayari na wito umeshapata basi karibu kwa ajili ya kweza kula sasa baada ya kupika na kupakua kifuatacho ni kula <tos> <tos> jamani chakula kwa kweli hiki kwa chakula ni